مرحبا باللي فانا وبسميه بسعود اللي بهالخلق الخلق حباني يا عطر الرحمن يا جبل هديه يا غلا الدنيا ويا نور المكان يا غلا الدنيا ويا نور يا سعود اللي به يا عطر الرحمن يا اجمل هديه يا غلط الدنيا ويا نور المكان مرحبا بكل كل الحروف الجديه اسمي جده فيها الفخر اعاني يا ربي يا عسى ايامك هنيه وره عيونك ولك كل التهاني يا سعود دنيتك مثل العطيه ساقها اليماني احتمي من الجار جاءت العذيه عزوه اللي ضاق به وسع مكاني بعتلي نقدرهم فوق البريه هجمهم يلمع اسئله اليماني مرحبا بالليل لفانا وبسمية اللي سعود الدنيا يدك مثل عطيه، ساقها الرحمن بأفراح وعمان والده عبد الله اليد السخيه، الكريم اللي عطا قصي وداني، كاسي بن مق الفخر والمقدريه، ذكر من جاره وضيفه والعواني، والعتبه كل عز عن شهيه، شام خاب المجد في وجه الزماني، يحتمينا الجار لا جات عزوة اللي ضاق به عن مكاني